Alhamdulillahirrahmanirrahim Saya Tuah Zaro Berada Dekat lemang toki Bentong Pahak Jom kita tengok Ayam pinggit oh. Ayam pinggit special Ayam bakar Terbaik Lemang toki Ini adalah yang terbaik Hantar dia yang terbaik. Alhamdulillah. Sekarang kita... Oh, lagi satu. Ayasam, babe. Ayasam, oh kita terbaik, babe. Jom, jom, jom, jom, datang sini.